Dragnea a luat foc după ce Macron l-a leudat pe Iohannis, atac virulent la Efadna. Presubliniere dintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni, declarațiile presubliniere dintelui francez Emmanuel Macron despre faptul ce sunt unii în România care se opun independenței justiciei, spunând ce de la cei care vor să ne dea lecci de suveranitatea actuală a putere de la Bucure subliniere contabilizează declarațiile, dar nu se las influencat. Citesc cu atenție tot ce spune presubliniere din Macron, mai ales ce am înțeles ce are o relație special cu domnul presubliniere din Teohannis, deci sunt doi presubliniere din ce important în lume sublinierei acum a spus, în România sunt unii care se opun independenței justiciei sau care vor să afecteze independent ca justiciei. ne fir direct cu domnul presubliniere dintre Macron, subliniere nici nu am participat la întâlnirea secretă dintre ministrul de externe, francez. Nere, sublinierei procurorul subliniere FTNA, ceea ce benuiesc ce este uzual din punct de vedere diplomatic să bloca astfel de întâlniri între un ministru de externe STRI in sublinierei un procuror din România, nu am de unde să subliniere tiul la ce s-a referit. Poate s-a referit la instituții când a zis unii, poate unele instituții vor să afecteze independent ca justiției, deci, neavând informația complet, nu am cum să comentez, a declarat liderul PSD. El a spus și, de altfel, partidul va contabiliza aceste declarații. În acelea subliniere, timp. Am văzut tot în acea declarație, pe care noi am sublinierei stabilit să le contabilizme, vom face o carte de îndrumare sublinierei de teze importante, acolo se mai spune un lucru important, care un pic contrazice ce spune mai sus, sublinierei anume ce crede în democrațiile puternice, în sensul ce cei care au cât subliniere tigat alegerile trebuie să. Subliniere-i asume, subliniere-i se decid. În România cam noi am cât subliniere tigat alegerile, dar n-avem de gând să decidem brutal. Noi decidem tot timpul prin consultări subliniere-i cinând cont foarte mult de ceea ce vine ca sfaturi, ca propuneri, ca idei, dar din zonele de bun credin. De la cei care vor să ne dea leccii de suveranitate sublinierei de cum se facem noi a subliere acum nu fac ei le contabilisme, dar nu ele zeme foarte mult influencaci, a subliniat Liviu Dragnea. Pre IRE dintele Francei, Emmanuel Macron a vorbit, într-un interviu la BFM TV, despre amplificarea tendințelor populiste în Europa, precum sublinierei despre ascensiunea a sublinierea anumitelor democracii liberale, care afectează independența ca justiției. El apreciind în acest context munca presubliniere dintelui român, care nu îl subliniere -i la scara din mâni. În Europa se ridică sub anumitele democracii liberale. Eu vede în Europa democracii în care oamenii au obosit. Li se spune ce nu pot exista reforme, rămâna ta sub a de lucruri. Democracii care se obi subliniere ies cu celebiciunea, cu nedreptatea sublinierei negalitcile, cu furia. Acestea fac să crească populismul care le denunc moral, dar care nu atac cauzele. I de celălalt parte sunt democraciile liberale care spun, oamenii aceia sunt slabi, hai să nu mai respectăm democrația, să se cepe de independent ca magistracilor. Polonia, Ungaria, unii în România, subliniere îi salut acum munca presubliniere din român care nu îl subliniere îi las din mâni. Aceste tendințe sunt în urcare peste tot în Europa, a afirmat presublinierea dintele Francei.